اللہ اللہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 6 جون دو اکیس کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور یہ ڈائریکشن تھی حکومت کو ایک اس کو روکنے کے لیے تمام جو ایسے ترجمے غلط چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بلاس فمی چل رہی ہے اس ساری چیز کو گستاخانہ مواد کو روکنا تھا جو پاکستان کے اور اسلام کے خلاف تھا یہ ڈائریکشن تھی حکومت کو اور یہ ڈائریکشن پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ایسا ہر مواد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور پاکستان کے خلاف ہوگا اس کو روکا جائے گا اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کسی فرد کی ذمہ داری نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تھا لکمان حبیب ورسز اسٹیٹ فیڈریشن آف پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلی گورمنٹ میں یہ اپیل دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف اور اس کا بڑا عجیب سا مطلب نکل رہا تھا کہ حکومت کیا چاہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے حکومت سے بھی رابطہ کیا عدالت میں بھی آئے اور سارے معاملات دیکھے ہم نے اپنے جتنے مذہبی قائدین تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایکٹیو جماعتوں کے جو مذہبی قائدین ہیں وہ اس ٹائم بھی عدالت کے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ حکومت کو بھی نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا ہر شہری ناموس رسالت کے اوپر بالکل ایک پیج پہ ہے وہ حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو وہ عوام ہو وہ کوئی بھی ہو جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا نہ وہ پاکستان کی توہین برداشت کر سکتا ہے اسی طرح جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور ایون غیر مسلم وہ بھی اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور نہ یہ ہونے دی جائے گی اسی لیے ہم نے ایک مناسب فیصلہ کیا حکومت نے حکومت نے آج اپنی اپیل جو تھی وہ وتڈرا کر لی ہے اور یہ فیصلہ جو تھا اس کو حتمی قرار دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو لہٰذا آپ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت سوشل میڈیا سے ہر وہ مواد ختم کر دے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم آپ کی ازواج متحرات اہل بیت اور صحابہ اکرام سے کے اوپر دشاندرازی ہوگی ان کی توہین پر مشتمل ہوگا وہ مواد اب ختم کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس میں سنسیئر ہوگی اور یہ جلد از جلد ختم ہوگا اسی طرح نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف جو مواد سوشل میڈیا پہ ہے وہ بھی اب ختم ہوگا اور یہ ہم ہم جیسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم